تدخل يعني على اذا الحرائق تلتهم غابه تارية يعني تجدرت الحرائق يعني خلال الايام الماضيه حيث على مساحه غابه يا شاسعه وكذلك قامت يعني تم تهجير السكان وهذه المنطقه اللي اصبحوا في اعداد المفقودين والان تجدرت الحرائق الان يعني هناك حراره يعني يعني هناك الان تدخل الان كنطاحوا الحرائق الحرائق اللهم جلب البرده وسلاما على أهل المنطقه يعني كنلاحظوا تجدد الحرائق وتدخل لتجدد قوى المدنيه يعني في من اجل إخماد الحرائق في دوار تاليه بجماعه بجماعه القله الله اكبر اذا كنلاحظوا الان تدخل لقوات المدنيه لقايه المدنيه لاخماد الحرائق التي تشد يعني والسحابه كثيفه تغطي المنطقه السحابه كثيفه تغطي المنطقه الله اكبر اللهم اجعل اهل, و... أهل برده والسلام على هذه المنطقه ورياح قويته الرياح الان قويه الرياح ما زال يعني بامكانه قوات المدنية من اجل محاصرة هذه النيران التي بدات تمتد في وسط غابة دوار ثانية بجماعات القلة اما الانعاش الوطني كذلك يساعدون الوقايه المدنيه من اجل التدخل يعني في اخماد الحرائق التي بدات ألسنتها تمتد وسط الغابه الان في لقاء هناك تشوف في في اذا تباشر القوى المدنيه باقليم العرائش بمساعدة قوى الانعاش الوطني يعني هناك نيران قويه ساعدتها الرياح الرياح من امتداد يعني نتمنى أن يعني قوات المدنيه تلاحظوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني هناك صعوبه يعني تدخل توفير جميع وسائل الإنقاذ بحيث أنها كانت هناك نبرة سباقيه من اجل محاصره النيران التي تمتد في دوار تاهيه بجماعات القله يعني هناك توفير شاحنتين بالاضافه الى قوى الاسناد من القوى المدنيه في طريق القصر الكبير في اتجاه الشاون على حوالي مسافه مسافه 50 كيلومتر من مدينه القصر الكبير تم قطع الطريق يعني طريق يعني الان توقف حركه السير بالمدينه من اجل المحاصرة يعني هذا الحريق الذي بدأ يمتد في اتجاه الشرق لا تساعده قوة الرياح يعني الشرقي تفاعلوا تفاعلوا تفاعلوا تفاعلوا تفاعلوا تفاعلوا شوف العافية راه مشات العافية مشات هكذا من هنا من هنا العافية مشات هكذا إذا كنلاحظوا بأن النيران يعني كانت بدأت دائرتها تتسع شرقا بحيث يعني أحيانا بوسط الرياح اللي كانت ولكن لحسن الحظ أن المنطقة يمكن محاصرتها لأن هناك يعني مساحة أخرى تامة الغابة في الأيام الماضية. قوات الانعاش الوطني تساند قوات المدنيه رجال الوقايه المدنيه الانعاش الوطني لاقليم العرائش العرائش يعني هناك جميع نعم الشافعي المراكشي يمكن انتم انتم كدخل يعني رئيس قوات الانعاش الوطني آه نعم لقد قمت الواجب هذا نعم لقد قمت الواجب وكيف تشوف هذا الحرق؟ هذا الحمد لله هنشغل لك وله ان شاء الله تغلبوا عليه حاصروه يعني يعني هناك هناك عمل يعني باش تطمئن السكان بان هيتم محاصره لان في الجانب الشرقي شعل الحركه الشعلت وديك الشيء دابا باقي جزء من الغابه يعني ولا تشعلت فيه النيران حنا محاصرين ما شاء الله نعم تدخل يعني قوات الانعاش الوطني اللي كتساند القوات المدنيه مداره العرائش بقياده تحت اشراف الرئيس اللواء كولونيل الكولونيل الانعاش الوطني من راه مراكشي شاف مراكشي <تصفيق> <تلع> الرخصي. <تلع الفقر> <تلع الفقر> إذا إذا إذا <تلع الفقر> إذا هناك دعم ومساندة لقوى الإنعاش الوطني <تلع> بإقليم العراش لقوات المدنية قوات رجال الـ الـ الوقاية المدنية. هناك تدخل ومساندة ودعم. يعني هناك تم توفير جوج ديال سيارات يعني جوج شاحنات ديال الوقايه المدنيه وكانت هناك يعني نظره استباقيه بحيث ان كانت قوى قوى المساعده كانت مرابطه بهذه الجماعه اللي يعني تحسبا لتجدد شعار الحرائق بدوار بدوار تاريه بجماعه القله جماعه القله صافي جيتو <تصفح> بان هناك صعوبه في صعوبه المنطقه التضاريس ديالها يعني كتعوق يعني السرعه ديال التدخل وكذلك بالنسبه لتجنيد فرق الانقاذ لاجل يعني حصر دائرة الحرائق بكل خير ان شاء الله بحول الله يعني هناك وعود يعني باش تم محاصره الحريق خاصة أنه هناك الجزء الشرقي من هذا سبق له شعلت فيه العافيه يعني وعارفوا وقفوها من هنا ولات شعلت يعني تم حلق ديالها منيره اخويا ما عمرها كانت صراحة حنا اللي هو حياتي كامله شفنا هذه العواط في العواط طفيناهم تغلبنا عليهم ولكن هذه اخويا الغضب وان شاء الله غادي يعاود الله ونتغلبوا ان شاء الله بتعهد الله, بيشاء الله. يدل لازره الحرق تنتقل من مكان الى مكان داخل غابه تاريا في منطقه معروفه بشتلة هكذا يعني الان ولكن قوات التدخل للوقايه المدنيه تحاصر امتداد الحريق والان يعني هناك فرق داخل الغابه تقوم ب يعني محاصره النيران واللهب التي تمتد وسط الغابه وتشعل ومن تنتقل من مكان الى اخر اذن هناك كما كما صرح لنا يعني آه يعني قوه الانعاش آه الوطني يعني آه تمت يعني, محا... يعني هناك آه يعني طبعا راهي تمت محاصره هذه الحرائق الحرائق التي تجددت اليوم آه منذ الساعه السادسه يعني من يوم الخميس آه بعدما كانت آه توقفت يعني لفتره اكثر من اربعه ايام بعدما كانت اشعلت يعني وتسببت في اضرار خاطئه كبيره للساكنه واصبح دوار تريا في عداد المفقودين او يعني تعرض خسائر يعني كبيره فلاحيه وكذلك على مستوى يعني سواء اضرار اصابت المواشي وكذلك المحصول الفلاحي للمنطقه لاحظوا لاحظوا الادخينه تتصاعد ولسله اللهب تتمدد وسط الغابه وسط يعني تدخل القوات المدنيه يعني خراطيم المياه داخل الغابه وتجميد يعني لوجيستيك من ثلاث شاحنات بالاضافه الى تواجد يعني اداره لاحظوا لاحظوا لاحظوا الحرائق لاحظوا وسط الغابه يعني تساعدها ساي دوه وكذلك الرياح الرياح حتى هي كتساعد الرياح متقلبه حسب يعني خبراء يعني اللي كيعرفوا يعني هذه الريح كيف تساعد يعني على تنقل الحريق وسط الغابه الان النيران تزداد النيران تزداد بالنسبه انتما كساكنين دابا باش كطالبوا بهذه النيران هذه انا دابا ما عندي باش كنطلب طالب طلب بالله سبحانه وتعالى الاش اطلب ما عندك مطلب من تطلب الله سبحانه و لا إله صاب الشيء اللي طلب السلطة ما ما شي حاجة معه أنت حاجة صافي شوف شوف إذن هاد أشجار اللي كتش عال فيها إني الآن هي معروفة بأشجار تلم واحد البلا أش أشجار بلدة تلم تلمكم ياكلوت الأخضر بلوت الأخضر وها بتلوت الأخضر عنده حد خاص عيسى يعني كتش عال فيها العافية متيديلك ليش كيسم الجيد حاجة صانس ####كيكون ي# كي# كينتاقل يعني بسرعة عن طريق بحال شي كومه ديال يعني بحال بحال# الزواحف أه بحال شي# شي بش... شي كوره أه بحال سيفتي# شي كرة سيفتي شي كوره هاكا... مثال يعني من الشنطين تحت عنده بحال بحال والو يسيقي فاطن يجي هنا يعني بحال ليصانص هو كما قلت لي سبتي ليصانص ما كيشتعل يعني عنده سرعه ديال الاشتعال والتنقل يعني بسرعه بسرعه آه نعم وكيفاش انت تبعتي هذه الحراقه اللي وقعت في تاريخ الاسبوع الماضي في حقيقة واللي تحرقت فيها هال... كملت 24 ساعه كان ناس هنا واحد البلاصه لقوا الحما يعني آه كانت قويه بزاف قويه بزاف صافي في البلاصه حد برا نعم دارت بحال براق دارت في, في بلاصه كانت وشنو هي العوامل اللي ساعدتها يعني باش تنتقل بسرعه؟ واحد الريح كانت كانت الريح, الريح والحراره بزاف آه يعني الحراره وصافي آه هي يعني ودخلت قوات ديال لا لا لا لا ما كانت و... بسرعه يعني تنتقلت بسرعه, بسرعة خطيره يعني تمت الغابه والو ما كاينه لا لا يعني وبقات وبقات المده يعني هي كانت شعلت الخميس شحال شحال شحال لقات وهي شاحله؟ من نهار اللي شعلت الخميس الى يومنا هذا الى يومنا هذا وهي باقا شاعلة إذا إيه دابا خمس أيام يعني وهي مازال مازال الحرائق محرائق تا يعني والدوار أصبح يعني دوار تانية من كوبين يعني ضرت الماشية والفلاحة السكان مابقيت تم تا واحد راه كلشي راه في المدينة هربناهم من العافية هاد الديار بقاو خاويين اللي تحراق تحراق واللي مازال مازال حفظ الله حفظ الله نعم هادشي اللي كاين زايد. آه، نعم، يت... وما كانش يعني حقيقة ما كانش خسائر بشرية ما تواحد ولا. لا خسائر بشرية ما كانتش حنا في بلادنا خاسرة. يعني وكيفاش واجهتوا أنتم هذا الحارق وداكشي؟ كيفاش واجهتوه؟ يعني كانت هنايا وشفناها طالعة بواحد القوة ك... يعني ساخنة هربنا هربنا هربنا الناس، هربنا لوالدينا ول. لي عنده شي حاجه خاطر. إن آه، انت عطيتيني معلومه بان قلتي لي من ذاك الوقت و... كانت توقفت الحرائق كانت توقفت. الحرائق توقف هنا ولكن هي عدت النهيين عاودت دارت. دابا ولات عاوتاني ولات رجعت اليوم اليوم عاد رجعت اليوم عاد ولات شعلت. على البارح وهي شعلت هنايا. اه البارح. ولد دابا هنا راه عندنا دابا اليوم يا شعلت ولكن... في هذا آه. فد... المكان التاني. يعني نهار من من نهار الخميس كتفاوط تولي تشعل وكل مره كتشعل. آه يعني نهار الخميس شعلت هي في ماتش شر صافوها البدايه ديالها ومن ثم مشات قطعت عليها السرف. فهمت. الحريق هذا، هاد الحريق هذا نشوفه سيدي فهو خطير علينا وكنتمنوا من الله سبحانه يحبس هاد هاد هاد هاد الآفة. نعم. وكتشوفوا لاحظوا في الغابات تشدت يعني وهاد الشرقي مساعدها. هذا دابا الغربي اللي مساعدها. الغربي الغربي والريح والريح قوية، آه الريح آه الريح غربي قوية يعني الريح قوية كتساعدها. لاحظ لاحظ لاحظ. لاحظوا لاحظ يعني بكومتر قد نمشي في الساعه فهمتي بكومتر يعني و كما قال كنا عوامل الرياح بالاضافه الى الطبيعه ديال الاشجار اللي كيسموها هما أش... اشجار البلوط آه اشجار, أشجار البلوط يعني هذيك كتكون عندها سرعه الاشتعال وتنقل يعني شبابه يعني باليسانس يعني ملي كينشئ سرعه دي الاشتعال ديالو وتنقل لاحظوا لاحظوا لاحظوا كيف كيف تساعد الرياح هذا على على تنقل الحرائق نتمنى الله سبحانه يوقف هذا الالم إذا تدخلت طائره كندا وقامت ويعني قامت بإخماد الحرائق التي اشتعلت قبل قليل وتجددت الحرائق بمنطقه او بدوار تريه بجامعة القله كذلك لازالت ترابط بعين المكان القوات.. قوات# الحماية أو الوقاية المدنية